12-ка річ, де кожен повинен займатися тими речами, які, по-перше, він вміє найкраще і на які він здатен. Я не знаю, де навіть, де навіть безпечніше. Тут, в зоні бойових дій, влякає якась тиша. Я вважав, що там я буду потрібніший, ніж тут. Найстрашнішим було не померти навіть. Пане Леоніде, ви доброволець. Для вас ваш бойовий шлях коли розпочався? 17 березня 2022 року. Взагалі, я з самого початку, на другий день після початку повномасштабного вторгнення пішов в військомат. Справа в тому, що я був на той момент офіцером запасу, молодший лейтенант запасу медичної служби, я закінчував військову кафедру при нашому медичному університеті. О, я, я туди пішов, мені сказали, що поки чекайте, коли ми з вами зв'яжемося ну, і тому подібне. Це було на форматі телефонного зв'язку. Потім я пішов своїми ногами через три тижні і, там, можна сказати, з деякими боями Мене все ж таки забрали до лав ЗСУ. Через три дні, це 20 березня. Я вже був у розташуванні медичної роти 60-ї окремої. На той момент піхотної бригади зараз це називається 60-та окрема механізована бригада. На якому напрямку були? Вісім місяців з березня. Я був на Херсонському напрямку. Згадайте, будь ласка, день, де вас застала повномасштабна війна, що ви робили і як вирішили, що будете йти саме до лав Збройних сил України? Перші дні повномасштабної війни мене застали на робочому місці у відділенні реанімації інтенсивної терапії дев'ятій лікарні. Я працював там офіційно вже лікарем після інтернатури. Це серпень 21 першого по березень двадцять року. Пам'ятаю, що в принципі, ну ви теж пам'ятаєте, з чого все почалося ще за місяць до того, що була досить, досить великий тіпіш там на фоні ж таки на фоні політики, що буде-не буде, буде вторгнення, наскільки це серйозно? Я прекрасно розумів, що я з 15 року, як прийшов до лаву націоналістичного руху, я прекрасно розумів, що е ця війна, яка йде на Донбасі, вона рано чи пізно переросте в щось. Страшне. Я пам'ятаю, 23 лютого на 24 я чорував в реанімації. Я пам'ятаю, що зранку, ну як правило, там, якщо не не, не багато роботи, там відпочивають, при можливості сплять. то це була добова зміна. Що ми прокинулися від звуку реактивного двигуна? Чи це була крилата ракета, типу калібр, чи це винищувач? Ну вони звук приблизно однаковий – до реактивний двигун. що там що там стоїть? Ще прекрасно розумів, що я буду робити. Або я буду в лаву ЗСУ, або буду в лавах тероборону. І на той момент я їздив. От я ще пам'ятаю, у мене зареєстровано зброї. Є. Памповік 12 калібру я з ним їздив в багажнику, тому що я живу на південному мікрорайоні, а дев'ята лікарня знаходиться відповідно в 25 кілометрів. І якщо будуть перші бої, це якраз перший район, це піски космос, вони попадають. І відповідно, назад повертатися, буде вже не дуже безпечно. І на той момент у мене була така думка, що якщо таке станеться, то я піду до тероборони і буду намагатися воювати з ними. Але сталося так, як сталося, потрапив я до ЛАВ ЗСУ. Як у вас поєднується, власне, зброя, вона для того, щоб вбивати окупанта, але ви медик рятуєте життя? Навіть медик повинен вміти користуватися зброєю, тому що навіть медичні екіпажі не застраховані від тих самих ДРГ, тому що ворог не виконує Женевську конвенцію. От ви медичні екіпажі потрапляли під Ну, артилерійські обстріли, я вже не кажу, це я особисто там, на жаль, був, я отримав контузію на Херсонському напрямку. Але були випадки, коли медичні екіпажі потрапляли під напад ДРГ. І, на жаль, серед медиків були як 200, так і 300. Вам ваша зброя знадобилася? Слава Богу, ні. Я скажу так, на Херсонському напрямку, принаймні, там була більша вірогідність померти від 152-мм снаряду, ніж від нападу ДРГ. Тобто, щоб розуміли, тож, знову ж таки, я не сказав, що я місяць був на Донбасі після Херсону, це е, грудень, січень, 22-23 рік. Це якраз Бахмутський напрямок. Е, значить, справа в тому, що, наприклад, на Херсоні характер війни був такий, що там в основному це війна була артилерія. Відповідно, поранення. Поранення вони були набагато серйознішими, ніж на тому ж самому бахмутському напрямку. Хоча на бахмутському напрямку 300-х було набагато більше, все ж таки контактних боїв більше, але частка важких 300-х була менша. Все ж таки різниця між кульовими пораненнями і різниця між артилерійськими обстрілами, точніше, осколковими, вона, вона набагато більша. Але, на жаль, от я вам скажу чесно, що за місяць на Донбасі, на Бахмутському напрямку, ми і морально, та і фізично, в якійсь мірі, ми так ще не стомлювалися, як за вісім місяців війни на Херсонському напрямку. Коли читаєш новини там, про прильоти в Запоріжжі, я не знаю, де навіть, де навіть безпечніше. Тут, в зоні бойових дій, коли від того ж самого Граду чи 152 міліметри можна сховатися у погріб. В принципі, вижити можна. Чи від ракети Х-101 чи Х-22, які, до речі, по Дніпру, ви пам'ятаєте випадок, від неї не сховаєшся. І більше того, я схожу на Херсонщині, я бачив, що таке потрапляння ракети У чи Іскандер в будинок, і люди, які, попрягли, які сховалися у підвалі, всі були 200. О, тому, якось, знаєте, мені, я більше боюсь за свою родину тут. Ніж, ніж там. Там, чесно кажучи, в якийсь мір я, я почувався себе безпечніше, ніж тут. Тому що от теж я приїхав в Запорізь, знаєте, от влякає якась тиша. І знаючи, що таке приліт ракети 50 метрів, це, до речі, було на Бахмутському напрямку, то якось воно не дуже. От, ну, маємо те, що маємо, так кажуть. Де ось був той такий переламний момент, коли вирішили приєднатися до лав Збройних сил України, а не продовжувати рятувати життя в лікарні, оскільки так само могли військових рятувати, допомагати їм? Я є анестезіологом реаніматологом. Там мої навички знадобилися, як показувала практика, вони знадобилися більше. Є певні етапи евакуації, є. Безпосередньо перше йшово, це там, де працює а, бойовий медик, старший бойовий медик, тобто його завдання – це накласти жгу, жгут-турнікет, так званий, це провести тампонаду, це а, витягти і дотягти до другого ешелону. Моя задача – це робота другого ешелона. Другий ешелон – це або евакуаційний екіпаж, як ми працювали на Херсонщині, або стабілізаційний пункт, як це було а, на Бахманському напрямку. На стабілізаційному пункті або в медичному екіпажі машині завдання зробити ті маніпуляції, які дозволять його дотягти до найближчого госпіталю або лікарні. Після цього доставляються до госпіталю. Я вважав, що там я буду потрібніший ніж тут. Ви 8 місяців були на Херсонському напрямку, так, правильно? Так. Це ви застали і деокупацію Херсона? Так, так. Ну, ми були там до... Грудня, здається, до 11 грудня, а потім нас вже перекинуло на Донбас. Чи доводилося надавати допомогу і цивільним? Цивільним і військовим, тому що ж, коли Кацапи покинули частину Херсонської області звільно, в тому числі Херсон, вони після себе залишили дуже багато подарунків: Розтяжки, протипіхотні міни, протитанкові міни. І цивільні підривалися, і надавали їм в тому числі допомогу. І військові, які там залишалися для, ну, так сказати, для підтримки, теж доводилося їм надавати допомогу. І зараз, на жаль, там люди підриваються на тих самих подарунків, подарунків які залишила після себе армія Кацапіві. Далі був донецький напрямок Бахмут. Бахмут, Турецьк. У цих районах. І все ж таки, якщо на Херсонському напрямку характер поранень це були в основному уламкові поранення внаслідок артилерії, то тут от були вже і кольові поранення. 5.45, 7.62 кулемет. Тобто все ж таки, ну контактні, там більше на Донбасі, більше контактних боїв було. От, аж, аж до рукопашних доходило. Особливо під Солодаром. Тобто тя, тя, тя, тяжкіше було з того, що інтенсивність бойових дій була набагато вища. Тобто це артилерія, ну, відповідно, ще контактні бої. От, ті ж самі Вагнеровці там лізли і закидували гранатами. До речі, в мене є відео на телефоні, якщо цікаво, покажу, де ми знімали. Ну, там вагнеровці до нас теж потрапляли. Але вони потрапляли там транзитом, тому що треба в них там кров взяти було на наркоту. До речі, вони під наркотусі були. От. І відповідно, що їм теж, на жаль, на жаль, це якщо подумати з людського точки зору, але ми не можемо порушувати Женевську конвенцію, як би нам цього не хотілося. Вони, їм та також надавали. Допомога. Ну, в основному серед них були такі легкі поранення. Тобто ну, там осколки десь е застрягли в музію і так далі. Ну а далі там відправляли вже там, по етапу, як то кажуть. Зустрічали ми полонених ЛНРівців, в тому числі. Ви знаєте, коли я запитую їх, ну <кх Boric> кажу, ну Вагнеровець потрапив, я запитую, а яка мотивація ну, ти прийшов от, в Україну воювати? Ну, е якась ідеологічна мотивація, я в них і не від них не почув. Всі вони казали, що вони всі прийшли воювати за гроші і за амністію. Причому я кажу, а який термін у тебе? Він каже, у мене термін три роки, із них я вже е, два відсидів, тому тобто залишилося ще рік. А там він міг би вийти по ОДО. А каятя зустрічалося серед них? Я чесно кажучи, знаєте, ці зикі, вони народ досить своєрідний. Вони можуть казати все, що завгодно, але я не бачив, не бачив у них каяття. От я просто не бачив. От. Навіть коли там приїжджали з ЛНР, ну, оці так звані мобіки ЛНР, то вони можуть казати все, що завгодно. Ну, мабуть тому, що ми дотримуємося Женевської конвенції, у нас їх не катують, там, не б'ють, тому вони кажуть, що от ми там. Ми там, от ми, як би то ну я бачив по обличчю, що вони не жалкують, що вони пішли воювати проти України. Причому це були там, не приїжджі якісь ЛНР, це, це були дійсно українці, тобто громадяни України. Ви зазначаєте, що згідно з Женевською конвенцією доводилося рятувати і окупантів. Як морально до цього ставилися? На той момент моя допомога, слава Богу, мабуть, в якійсь мірі, як анестезіолога, не потребувалася. Там, в принципі, все обійшлося без допомоги. Ну, там осколки витягували інструментами, хірург. Знаєте, я довго думав про це питання. Ну, а з іншого, по-перше, нехай іми займаються компетентні люди. А по-друге, ну, я не знаю досі, як би я з ними поступав. Навряд чи я був, от хтось там, знаєте, от, от я заходив до колег, до п'ятої лікарні, у них там лежить там, морг. І от е, хтось там дуже розумний каже, що от невже там не можна ж, там, вести певні препарати, щоб вони задвусотились. Я, я задаю зустрічне питання, а ти особисто це б зробив? От я, чесно кажучи, я досі я на це питання відповісти не можу. Хоча я думаю, що я навряд чи це зробив, бо все ж таки є закон, бо все ж таки є Женевська конвенція. Ну і друге питання. Ви ж не забувайте, що треба наших хлопців на когось міняти. Для вас особисто, які травми були найважчі? Маю на увазі, з якою доводилося вам працювати? Ну, найважче це, звісно, що черепно-мозкові травми. Це було найважче. Мені якось в оках завжди щастило з ними працювати. Що на Херсоні в Новоранцовці, що тут, на Бахмуті. Ну, на Донбасі, то ще там, Турецьк. Там, є Війна це така річ, де кожен повинен займатися тими речами, які, по-перше, він вміє найкраще і на які він здатен. І тоді цей механізм він працює найкраще, і тоді це все працює на перемогу. Для цивільних, зазвичай, військовослужбовець – це такий, знаєте, кіборг, який не хворіє. Але розуміємо, що під час повномасштабної війни, як і під час війни з 2014 року, військовослужбовці такі самі люди, ви зазначаєте, також хворіють застудами. Як, власне, з цим? Чи на застуду там вже не звертають уваги? Хворіють, на жаль, всі. Особливо, це якраз сезон був, коли цей неприємний міжсезонний, так званий, коли багнюка, вода постійно в окопах, звісно, це все не сприяє нормальному здоров'ю військовослужбовців. І ще таке поняття як окопна стопа», ну, тобто це коли багато вологості і, грубо кажучи, тканини відмирають. Це теж неприємний яроще. Більше того, ще на бахмуті доводилося стикатися з обмороженням кінців. Бо був, ми якраз потрапили в той період, коли були такі найбільші морози, до мінус 20. А враховуючи клімат Донбасу, там така вологість доволі таки висока. Тобто, грубо кажучи, в день могла б бути там плюсова погода, а вночі – до мінус 20. Ну, ви можете уявити, як організм на це все реагує. Звісно, що і таке було. Чи були у вас втрати? тут мається на увазі, і в бригаді, серед медиків, і от коли надходять військовослужбовці з такими травмами, що розумієте, що вони несумісні, на жаль, життям? Наприклад, мій колега в 9 лікарні, під Солодаром пряме влучання 152 міліметри в машину. Відповідно, як трьохсотий, який був трьохсотий, і відповідно медик 200. На жаль, таке було. В нашій бригаді, слава Богу, такого не було. Були 300 у нас. Ну, я особисто, на жаль, був. Це було в Херсонській області, село Потьомкін, танковий обстріл під час евакуації. Але це все закінчилося, слава Богу, контузією. А так, а ну ще й мій колега, так само, той в Херсонській області, теж отримав контузію, це мінометний обстріл. А так, слава Богу, тяжких трьохсотих, а тим паче двохсотих, у нас не було. Хоча в інших бригадах я знову ж таки не буду називати їх номера, втрати серед медиків були в тому числі. Я просто я ж кажу, просто роблю свою роботу і все те, що залежить від мене. От і все. От якщо від мене залежить чи є життя, а воно залежить і я роблю максимально, що від мене залежне, то це вже добре. І, і як показала практика, слава Богу, от у мене на Херсонщині під час евакуації е був лише тільки один і то на етапі передачі. Ну, він приїхав вагональному стані. Це, до речі, черепно-мозкова травма. Слава Богу, скільки важких не доводилось вивозити, ну, не було двохсотих. Було декілька випадків, було і на Бахмутському, але це, знову ж таки, це ті а, стани, які вже, ну, на жаль, вже невідворотні. Тому що це, знову ж таки, пов'язано з тим, що евакуація з перших ешелень затримувалася, тому що, знову ж таки, інтенсивність бойових дій, артилерійські обстріли, знову ж таки, Холодна погода вона не сприяє, на жаль, виживанню. Є так званий трикутник смерті. Медики мене зрозуміють. Там один із компонентів – це саме холод. Або, навпаки, гіпертермія. Тому, на жаль, і були такі, були двосоті. Але, знову ж таки, це не тому, що щось ми не зробили, а тому, що, от вже, на жаль, були невідворотні стани. Всіх, кого ми рятували, ми, ми, принаймні, ми дотягли до наступного ешелону медичної евакуації, медичної допомоги. Пане Леоніде, ви зазначали, що отримували травму на Херсонському напрямку. Коли це було, згадайте? 26 червня це були це було, це було перші так, наступальні дії. Я пам'ятаю, що ну, там так вийшло, що нам довелося, хоча ми там не повинні були бути, але довелося. Тому що, ну, окрім нас, цього б ніхто не зробив. Що ну, приблизно як було? От, була одна посадка, це були позиції, була посадка інша. Тобто від цієї посадки до е, орків, десь приблизно до трьох кілометрів може бути. Ми під'їхали, почали завантажуватись, ну, там, садити трьохсотих, там різні були контужені були, один був тяжкий. І по нам почав працювати танк. Хоча я спочатку не здогадався, що це там, я думав, по нам працює міномет 120, 120 мм. Це вже потім мені хлопці сказали, що це все-таки там був. Я пам'ятаю, що перший політ десь там далеко, потім я ж чую – ближче, ближче, ближче. Ну, ми, звісно, всі залягли. Потім, коли всі завантажилися, тільки водій рушив, снаряд влучив десь в 20 метрів від машини. Ну, я відчув таку вібрацію по тілу і трошки мене оглушило десь секунди на три. Але я цьому не надав значення. Проходить певний час, ми трошки безпечнішою безпечні, безпечні, зону від'їхали. Ну, десь вже було кілометрів п'ять від позиції. Що я в першу чергу пам'ятаю, що ну, по-перше, це від стресу, така, як то кажуть, під адреналіном, в мене оці медики зрозуміють, там сірі катетери внутрішній в мене вони в ще ніколи так не залітали швидко. Я пам'ятаю, що цього тяжкого, швиденько, там крапельницю вивів необхідні препарати. Потім проїхалися ми на точку 300, там пересіли в іншу машину і до Апостолівської лікарні Дніпропетровська область. Я приїхав цього ж 300 го довіз, і я вже відчуваю, що в мене, як то кажуть, вже дезорієнтація в просторі. Ну, я розумів, де я знаходжуся, але не розумів, що взагалі відбувається. І ну, після цього там медичний персонал зрозумів, що щось не те, і я потім поїхав на Кривий рік вже. До речі, по іроній долі приїхав разом з тим 300, якого я рятував. Ну, така от. Ну, там я провів п'ять днів, потім повернувся до строю, то кажуть. Ви, як медик, в принципі, не повинні розбиратися в всіх видах зброї, але я так розумію, що вже маєте досвід і вже чітко розрізняєте, що летить. Тому що, ну, що по-перше, я спілкуюся з військовослужбовцями, які більше знають, чим я. Ну, По-друге, -по я трошки цікавився цими речами до війни, тому що все ж таки треба розуміти, з чим ми, з чим ми маємо працювати. Власне, як і чи? змінила вас як особистість і як лікаря повномасштабного Я віта. думаю, що війна змінила багатьох, особливо ті, хто прийшов в зону бойових дій. Як змінила? Ну, от, знаєте, дуже важко сказати, але змінила. Наприклад, я почав зовсім по-інакшому дивитися на свою роботу. По-друге, ну, це, мабуть, кожного військовослужбовця Чесно кажучи, я, я е, звикаю довше до мирного життя. От я відпустив два рази, зараз другий раз. Перший раз я був після Херсону. Я приїхав два дні, я два дні звикав до, до тиші. От. Тобто, що не вже так може бути тихо, нічого не вибухає. Єдине, коли касетки прилетіли до обласної лікарні, я такий, що знайомі звуки, смерть прилетів. Тобто важче звикати до спокійної обстановки. Але після перемоги буде мирне життя. Як будете адаптуватися і себе реалізовувати, скільки зазначаєте, що важко адаптуватися саме ось до цієї, так би мовити, тиші? Я повернусь до своєї спеціальності, ну, анестезіолог там, в принципі, робота завжди в кіпіша. Тому що, на жаль, люди, знаєте, якось колегами жартували і кажу, анестезіолог, хірург. Він ніколи не залишиться без роботи, тому що люди розбуваються на машинах, люди отруюються усілякою гидотою. Там люди ріжуть один одного, вбивають один одного. Тому в нашій роботі ніколи не буде, як то кажуть, відпочинку. Те ж саме і тут. Тобто, в принципі, я повернусь до, до своєї роботи, з якої я починав. Саме в реанімацію, ну, можливо, в анестезіологію, тому що я почав саме з реанімації. Спеціальність одна, просто не всі анестезіологи працюють в реанімації, так само і не всі реаніматологи працюють в анестезіології, а спеціальність одна і та ж, і навички набували всі одні й ті ж самі. Поки ви тут, далі у вас який напрямок? На, о, мені про плани гінштаба ніхто не доповідає, я не знаю, який напрямок. Все буде залежати від того, де ми будемо потрібнішими? Я знаєте, там всі кажуть Бахмут, Бахмут, ну особливо по засобам. Але ж чомусь всі опускають там в той же в Углідар. От у мене є там знайомі, які воюють, вони кажуть, що там, які були на Бахмуті, а потім на їх перекинули, то там далеко не так весело, як на Бахмуті. Що далеко ходити? Той же саме Оріхів. Там теж зараз дуже весело, але ну, я думаю, що на будь-якому напрямку весельня в лапках всюди вистачає.